Доброго вечора. Скажіть, чи треба використовувати висходівсіну мембрану на вальмовій криші з холодним горищем? Це гарне питання, Костя. Дуже багато хто питає. Але дивиться, сказати так, що це обов'язково? Ну, я не можу. Тому що все ж таки горище, навіть якщо там трохи щось там намело або дощик потрапив при дуже сильному вітру, там якось його там забило, то нічого такого страшного не буде, тому що потопу не буде. Ну, щось там зволожиться, потім висохне, і все. Але, але давайте ми розглянемо тоді в такому випадку, а яку функцію виконує вискодіфузійна мембрана в пірашки покривлі. Так, давайте. Планшет вже працює, то ми зараз будемо малювати з вами. Так. У нас є якісь кроки. По них часто роблять дифузійну мембрану. Потім контробрішітка. І потім сама обрішитка. І ось тут вже починаються різновіди. Наприклад. Якщо у вас метала або профлист, зараз дехто кладе профлист на покрівлю, щоб зекономити трошки грошей, то виходить так, що метал він дуже чутливий до дельти температур. І коли йде сутичний перепад температури, котрий переходить від, наприклад, 15 градусів нижче 10 градусів і на горищі, котре в день, набрала теплого повітря, повітря і йде оцей сутичний перепад температур, то, наприклад, в нас ось тут лежить з вами металочерепиця. То на зворотньому її боці ось тут може з'являтися конденсат. І іноді цей конденсат, його настільки багато, що все це дерево, крокови, обрішітка, контрабрішітка виглядають мокрими зволоженими такими темними зволоженими і оцей конденсат в великій кількості він може десь там текти скопичиться насичати дерева вологою і воно буде працювати в дуже-дуже дуже важких умовах тому на жаль це не гарно тобто ми з вами будемо зменшувати срок використання цієї деревини і вона може пліснівити або ще щось тому горище потрібно щоб гарно-гарно вентилювалося і от в цьому випадку, щоб оця волога не йшла далі на крокви, далі на утеплювач, тому що в нас з вами ось тут може бути утеплювач перекриття між горищем і дахом, щоб у вас не було ось тут якихось там місць зволоження, то краще безкодіфіційну мембрану покласти, зрозуміло. Тобто коли в нас метал, краще її все ж таки класти. Далі. Далі, якщо ми з вами подивимося на стару таку технологію, як покривля шифером, то ви побачите, що навіть в радянські часи, коли все було в дефіциті, все одно під шифер підкладали рубіроїд. Я не знаю, як в ваших краях, але в наших краях рубіроїд був обов'язково. Чому? Тут трошки інша вже ситуація. Ми знову з вами дивимося на кроку як правило шла дошка потім шов у рубіроїд і далі вкладався шифер і ось такі матеріали як шифер керамична черепиця цементна піщана черепиця вони не герметичні. тобто в них при коли їх виготовляють то вони мають деформації і виходить так що коли вітер Сухий сніг або такий, знаєте, мряка, так звана, і невеличкий вітер, воно може ось сюди забивати його, і потім знову дерево вологи, все знизу вологи, і тому клали оцей рубіроїд для того, щоб волога по цьому рубіроїду уходила і деревина залишалась сухою. Так що, будемо класти вискидівусійну мембрану, краще її класти. Тому що якщо немає герметичності покриття, то може дерево зволожуватися та гнити. Тобто або металеві елементи, такі як саморізи, гвоздочки, скобик покривельний, вони теж біля них... Частіше з'являється конденсат, швидше, тому що це металеві предмети і там дерево гниє швидше. Тому, якщо ви хочете, щоб покрівля прослугу, вам прослугувала довше, краще класти високовсійну мембрану. Вона не настільки велика і кошти коштує, щоб їй не покласти покриття, воно буде значно дорожче. Так, далі. Далі в нас з'явився такий матеріал, вже потім це бітумна черепиця ну не, не черепиця так а покриття бітумне покриття Тобто наша бітумка і там виходить так що далі йде крокви потім настилається OSB, потім може бути підкладочник ковір підкладочний шар якийсь це на яндових їх десь на гребнях там на хребтах да? або коли маленький кут на холу покривлі то підкладочний е ковьору стоїться обов'язково і потім де бітумка. так ось Бітумка це аморфне тіло Морфні тіла, вони не так швидко пропускають холод чи тепло, тому оцей, оцей перепад конденсату, він не дуже-не дуже там швидко та й буде. Тобто, поки-поки воно, холод, дійде до горища, то горища встигне вже охолонути і конденсату там не буде, тому що воно в вас дуже гарно провітрюється. Ви ж підписники Олександра Терехова і знаєте, як це формується. Далі ОСБ. ОСБ, тим паче, сучасне, воно дуже таке рихле, тобто воно пористе, воно теж не так швидко пропускає холод до гарячого горища. І ось тут, дійсно, коли у вас якась бітумка на ОСБ, питання висходофіційної мембрани вже стоїть гостро. Потрібна вона чи ні? Якщо у вас горище, так, не дуже вона там потрібна. Бітумка герметична, тому що клеїться одна до одної вона аморфна плюс на дерев'яному на сплош, сплошному тому тут високодіфізійна мембрана не є обов'язковою і тут я можу погодитись так току від неї буде небагато але метал черепиці шифер все ж таки краще мембрану покласти е, так може бути питання коли у вас якась там бесідка да ганок якийсь там, тераса, де ми бачимо з вами відкриту поверхню і де повністю гуляє вітер, і температура, що ззовні, що всередині цього об'єму, так скажемо, вона однакова. Наприклад, в нас з вами тераса, ми маємо якесь там покриття, колонний наш будиночок, да? То температура що тут що тут вона однакова тобто отакий ефект що затікає або конденсує дуже сильно тут мало вирогідний іноді буває це коли дуже було вологе повітря і різкий перепад іде е, температури, то е, може дерево бути все вологим. але це дуже-дуже рідко і воно дуже швидко висихає, тому що воно вітром все обдувається. Тому на ганку, на терасі відкриті, як підкреслюю, це теж не є обов'язково. Згодні? Якщо згодні, ставимо лайк, бо я дуже-дуже вами пишаюся.